السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من ميدان المساحة عمارة ومدخل شيك شقة مساحة 185 متر تشطيب جديد أول حاجة بنتفرج منها حمام الضيوف شقة في الدور الرابع عمارة فيها اثنين أسانسير بالفرش والأجهزة والتكييفات حاجه تشطيب روعه ارضيه معمول رخام ده عندنا الريسبشن التفاصيل كلها كامله هتلاقوها اسفل الفيديو ميزه الشقه على الشارع مش مجروحه تكييفات موجوده سبليت كبيره توضيب بسم الله ما شاء الله يعني مش محتاجه اي حاجه عندنا هنا مستويين لغرفه السفره تكييف طبعا شايفين التوضيب بنخش هنا المطبخ طبعا المطبخ كامل بالأجهزة فيه بوتاجاز وفرن بلت ان وفيه الغاز موجود عندنا العمارة فيها اتنين أسانسير ومدخلها شيك جدا دي عندنا هنا فيه حمام للمربية بمكان الغرفة بتاعتها بالدواليب بالسرير معمول الأناموتين جامبو عازل للصوت بعد كده بنطلع كل ده رخام البيبان ما عندنا معموله ارو نسيف تشطيبها راقي جدا عندنا ده الحمام يعتبر الثالث حمام الشغاله وحمام الديوف ده الحمام اللي بيخدم الغرفتين طبعاً شايفين التوضيح وفي كابينة شاور بعد كده في عندنا باب بيفصل الغرف عن الريسبشن باب معمول أروح علشان ما يجرحش الغرف اول غرفة عندنا فيها التكييف وبعد كده عندنا الغرفة تانية غرفة اطفال أرضية هنا باركيه لو لاحظتوا ان الشقة نورة وميزة ان هي مش مجروحة بعد كده بنخش على الغرفة الماستر ليها الباب بتاعها طبعا التوضيب بسم الله ما شاء الله مش محتاج مجرد بس اللي يجي بشنطه هدوم برضه بكبينه شاور والاعلى بعد كده بنلاقي الغرفه الرئيسيه عايز اقول لكم كل الحاجات دي بالفرش بالأجهزة سعرها مغري جدا حاجه كده زي ما بيقولوا لقطه ما النجف ده معمول نحاس شغل عالي جدا بلقارات كلها موجودة تكيفات سبليت اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر واتمنى تدعمونا الفترة دي في المشاهدات عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته